Ε, μετάδοζισ. ο ασπαςμός, ο χαίρετισμός, ασπάσδομαί. Δύο, ο γελός, γέλαο, Τρία, ο ασπάσμός του απιόντους, ασπάσδομαί, ὅς σαπιόν. Αποτάσσομαί, αποχαίρετισδο. Τέσσερα, ο λόγος. Ο διάλογο. αι εντουχία. διάλεξη. λαλιά. Ο μύθο. Το ομιλεετό. Πέντε. Επιστολέεν γράφο. Έξ. Ο κλαουθμό. Κλάιο. Επτά. Το δάκρυον. Οκτώ. Το αιώνεϊδος λοιδορεύω, εννέα, he ερίς, δέκα, he Hendeka, he διάλεξις, he δώδεκα, he αποκρίσις, το ερωτεύμα, he ερωτεύσις, τεσσάριακούντα, το ράπισμα. Ο κόλαφο. εκαϊδεκα, Το τηλεφώνημα. επτακαϊδεκα, Τα σοφρού συνάγω. Δενό. Εφέλκο. Σουνέλκο. Κατασπάω. Σουνίστε με το πρόσωπον. Ε δέ νόση. Οκτοκαηδεκά. Το παίγνιον Εννέα καίδεκα Το φίλεεμα Είκοσιν Χε επερωότησεις Είκοσιν εν Χε επερωότητες Είκοσιν δύο Χε χάσμε Χασμάομαϊ Είκοσι τρία Χε χομιλία Το κέρυγμα